אי ג'אנה ערב טוב בהפגנה בפתח תקווה מאבקים זה דבר קשה מאבקים זה דבר קשה וכל מי שהשתתף פה במאבקים הוא יודע שיש עליות יש ירידות יש המון דברים חדשים שלומדים ואני רוצה להגיד שיש פה קבוצה של חבר'ה חת יערים עם צעירים שהתחברה לפה ולומדת עבודה מדהימה ומגיע אליה נחיות כפיים נאום המלך, שמעתם אותו? שמעתם את נאום המלך? יום שישי רגע, רגע יום שישי, ישבתי וכתבתי את הנאום להיום כתבתי רציתי להגיד לביבי, ביבי, אתה השם. אתה השם בזה שהחברים שלי יבורחים לחוץ לארץ. אתה השם בזה שמי שנשאר אין לו כסף לחיות. אתה השם בזה שהעניים לא יכולים לחיות במדינה הזאת. רציתי להגיד לו שהתקשורת לא שלו ועוד הרבה מאוד דברים, אבל יום שישי בערב הגעתי לחתונה של חברים. איפים בטבע. אני רוצה להביא את האהבה הזאתי שיש שמה קצת למאבקים שלנו פה מה שלא עושים באהבה לא קורה בתוך האהבה הזאתי אני רוצה לדבר על החבר'ה שבצד השני הם ואנחנו באים לפה בשביל לשמור על הילדים שלנו לתת להם עתיד לייצר להם עתיד בי בי הביתה בלבד זה לא עתיד לילדים כי לפני ביבי היו מושחתים, ואחריו היו מושחתים שבוע שעבר אחרי ההגבלה שכולם נשארו פה, פה 100-150 איש עברו החבר'ה משם לפה ההתקוטטות הרגילה אתם מכירים? שמאלנים הביתה, ביבי הביתה! אוכרי ישראל, ביבי הביתה! ואז אני מגיע ואני רואה שהם חבורה של אנשים שבאים, אורה, אנא, היו שמה <קרק> ובאה החבורה מהצד השני וצועקת אליהם, אוכרות ישראל, אוכרות ישראל <קרק> ואני בא ואמרתי להם, לא, אני אוכר ישראל, מה הבעיה? מה הבעיה? אז הוא אומר לי, למה פה? <קרק> למה נמצאים פה? אמרתי לו, אני באתי להילחם בשחידות אני באתי למגר את השחיקות מהארץ אני רוצה להגיד לבין ועקבות הנאום שלו אני לא, שמאל אני, אצל האיפים אין שמאל וימין די לפלג אותנו כשהוא שאל אותי מה אתה רוצה לעשות פה הבן אדם הזה אמרתי לו אני רוצה עשר דברים עשר דברים אני רוצה להעשיג פה אבל תן לי לדבר אותם הצעקון רגע ירדו, ואז אמר אומר לי מה אתה רוצה? אמרתי <עמת> לו, טבר הראשון שאני רוצה את שומרי הסף לשנות החקיקה לגביהם שלא ראש הממשלה ימנה את שומרי הסף שלנו פרקליט המדינה, היועד המשפטי, לבקר המדינה ומחקד הם אמורים לשאור עלינו <עמת> לא רק זה, גם הפקרה עליהם מי שמכיר את הפרקליטות והיועץ המשפטי החייל הפרקליטות עורכי הדין כולם מדברים על זה שהשחיתות חוקגת ולמי מתמוננים אצלם הפקרה עליהם צריכה להיות חיצונית אתה מסכים? שאלתי אותו הוא אמר לי, אני מסכים אתם מסכימים? מה דבר שני לו לא רק שומרי הסוף הרגולטורים רשות המסים, הבנקים, החשמל די לדלת המסתובבת די לזה שהם עוברים מחברות ההון לממשלה ובחזרה הדבר השלישי אמרתי לו, היא החזרת מופלל אדון דרי לא צריך להיות בכנסת ואף אחד שלקח מהקופה שלנו לא צריך להיות בכנסת ולא רק זה האמישה על מי שהדרכה של גבוהה, צריכה להיות הרבה יותר גבוהה נכנס תולמרד אחרי שנה בחוץ, קצתם אחרי שנה בחוץ איך הם יפחדו! איך הם יפחדו שם למעלה! במה החלישי אמרנו על יוצא שחוספי השחיתויות החגיקה לגביהם לא תהיה לשמור עליהם אלא לטפח אותם, לתת להם חסינות, שאין להם אומץ לצאת, ושלא ייתן פוח מהם ואז אומר לי, הבנתם ממול, בשקט, תשמעה, אני מסכים איתך על הכל אתם מסכימים על כל מה שחסר לנו מהתורה של שעבותיסקי, ואני אומר ז'בוטיץי, אוהב אותי יותר מאשר אותך אבל חסר לנו אחד שלא היה אז מנהל ציבורי תקין כשאין מנהל ציבורי תקין, יש שחיתות מאבקים זה קשה, אתם ראיתם דוגמה עכשיו פה וכל המאבקים, ואני רוצה אם דוו נמצאת פה 2011 נפלנו בגלל דבר אחד לא קיפשנו יעדים, מטרות והצעות שהשנו אותנו, ואז בת רכטנברג, סגר את המחאה. ופה אנחנו צריכים להאסף, ויש פה חבורה של חטיירים. החטיירים אלה יש להם זמן לחשוב, להבין מה צריך לעשות, בשביל לשנות החקיקה פה, בשביל הילדים שלנו, בשביל הילדים של החב, ובשביל הילדים של שלהם שם. אין שלהם, שלנו, שלנו. אני אוהב שירים עליך, כולם שרים הגן, יונתן הקטן, הילד שלי שר את הפרוח המתוגן אבל פה אני רוצה לצעוק דמוקרטיה אומרת, <אח> דמוקרטיה, <אח> אומרת. <אח> דמוקרטיה אומרת <אח> דמוקרטיה אומרת <אח> דמוקרטיה אומרת בואו נלך עד הסוף ונמגר את השחיטות מהאחות מי למבלה עד למטה עד הסוף עד הסוף עד הסוף עד הסוף עד הסוף